Jak jste se loučila se svobodou? Neloučila jsem se. Byl to takový smutný odálosti s manželový strany, takže ne. Jaké období vašeho života bylo nejsvobodnější? Až jsou děti daný a velký. Co nejsvobodnějšího jste kdy udělala? Poslíš jsem se. Kdo nebo co vás omezuje na svobodě? Kdo nebo co? Neom odpovědět. povědět. Kdo nebo co je pro vás symbolem svobody? Nebo během. Příroda. Může to být krátký. Kdo vyrobil sochu svobody? Hele, nevím. Tak národnost zkuste. nebudu, nebudu typovat, víš, <zaposť> je, ne, víš, je to s těma fyzikama? On pochází, Bůh ví, odkud? Ne, ne, ne, nevím, <zaposť> se přiznávám, nevím a nebudu ani typovat. Vadí vám pamlsková vyhláška, nebo jaký na ní máte názor? Tak, řekla by, že asi to, co je na půdě školy, tak by škola měla nějakým způsobem řídit. Takže pokud se tady někde něco prodává, tak může škola do toho zasahovat. Dobře. Kdybyste měla možnost si svobodně vybrat, čím byste byla, nějakým zvířetem, věcí nebo prostě psem. A můžete nám ho předvést? To už tady jedno bylo. <laughs> Ale my to máme u každého, musíte. <laughs> ne, já. To je právě to, co si vzpomínám, že jsem kdysi dávno předváděla. Přiváděla jsem sousedovi psa. A ten teda byl šílený. <myslí> <těk zaví> <těk zaví> Takže kdyby to mohl být ten pes, dobře, před... tak předvádím, ale musíš trošičku zareagovat s tou kamerou, jo? Jo. Jak byste se tvářila, kdyby vám zakázali používat logaritmy? Můžeme? Počkej, počkej, počkej. Hm?